היי חברים, אז היום אנחנו הולכים להפתיע מהאנשים שאין להם שום מושג כשאנחנו הגיע עד הסוכה שלהם לחלק את הסנסיישנל בורגר ושתדעו לכם שבשבילי לחלק סנסיישנל זה ממש ממש ממש <laughs> לא פשוט שלוש אני במותר הזאת ועדיין מסנג'רים אותי סנסיישנל בורגר, 16 ג' חלבון ליחידה יש ליום יום מאוד ארוך, אבל... זה לא שאני אבט השפיות של יום השפיות אנשים... אהפים בשיחה הטלפון, כאילו אני אריאלה ממפעל הפייס הלו שירה? נוגה? דנה? דן? נופר? אתי! את יודעת למה אני מתקשר? <laughs> אני רוצה <לשמוע> <laughs> במארז של הסנסושיונל בורגר אומי ג'ה, את באמת? יואו, אני לא רואה איזה... ברמי, קיבלנו את הפספס לך, יאללה, חבילות צ'ו, צ'ו, אי, אי. טל? היי, זכי במארז. יאו, איזה יופי, איזה מעבר. איזה יופי, זהו, שיגענו אותם עשתים. זכי במארז שלנו. איזה כיף. איי, איזה כיף. היא מאושרת. ככה, ככה זה לא מאושר אנחנו מצאנו פה פרזנטור חדש לסנסנסשונל בורגל, שיחליף אותי. יאללה, שימנו עוד תובץ, 94 נשארו. חברים ביקרתי ב-100 בתים שונים בכל רחוב והארץ וצילגתי להם את הסנסציהל בורגר, אלי תאנוק, và אנחנו מתרебו סגירה